Hele, to jsou takové keci o demokracii furt, já jsem žádnou neviděl to, jak to vypadá? Tady je ústava a to nemusí jít prostě takovýhle kus, takovýhle balík papíru, aby se s tím dalo pracovat kreativně. Ty můžeš tak vzít a vonou. No. když už, jako, seš nějaký pachadel nebo zločinec? Ale tak tomu, se, tomu, tomu, lidi. Tomu no. nejlíp rozumíš těm věcem. No. No. Já si myslím, že to musí prostě dělat lidi, kteří tomu rozumějí. Takže když jsem obviněný, tak nejvíc rozumím tomu, co to je. A navíc jako ví, když někdo má střed zájmů, takže je vidět, že se v těch zájmech vyzná. Že těch zájmů je víc. Ale, jasně, ale střed zájmů, co no. to je? To je zlatá střední cesta. Možná právě ten střed jako je ten novej úhelnej a stavební kámen naší nové společnosti. To nás požene dopředu. No. Jsou to výzvy. Překonejme ty mantinely, no. To řiště je celosvětový, to je globálně no. kosmický. No. Zbořme ty mantinely. Tato země je naše. No to je no. pravda. No. Krásné je žít a poslouchat. A když tak řekni rychle čapí. Jasně. Nadělej si do toho svého hnízdá rychle za sebou říkají čapí čapí čapí čapí čapí čapí.